Με ποια κριτήρια κρίνεται μία μεταμοσχεύση μαλλιών ως αποτυχημένη? Δυστυχώς αυτό είναι ευαίσθητο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά αποτυχημένες μεταμοσχεύσεις μαλλιών, οι οποίες είναι είτε αποτέλεσμα παλαιότερων τεχνικών, κυρίως της τεχνικής strip, με ευμεγέθεια εμφανή σημάδια, με αλόκοτα hairline, με αλόκοτη περίεργη κατανομή των τριχοθυλακίων, ή είναι επεμβάσεις είτε με STRIP είτε με FUE, όπου πολύ απλά δεν τηρήθηκε καθόλου η προσδοκία του ασθενούς. Με λίγα λόγια γίνανε πολύ μικρές συνεδρίες, έγιναν απλά, θα το πω στην καθομιλωμένη και να μπροσουχωρήσει αυτό αρπαχτές, mm -hmm. με σκοπό να γίνει μια επέμβαση, να πληρώσει ο ασθενή, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Αυτά τα περιστατικά είναι αρκετά και αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής μας πρακτικής, όπου καλούμαστε να διορθώσουμε τέτοια κακά περιστατικά, αυτό το κάνουμε με μεγάλη επιτυχία στην Advanced Clinics, το κάνουμε σχεδόν καθημερινά, δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί συνήθως ό,τι βλέπετε σαν αποτέλεσμα που δεν ικανοποιεί στη λίπτρια περιοχή, συνήθως συνδυάζεται με μερική καταστροφή της δότριας περιοχής. Και αυτό είναι το χειρότερο.